تالف حق واحد من كيفه. اه تعرف ايش هو من متبلغ. كان يحب انت عمه اسمها ليلى قالك ما مثلها في القبيله. حبها وتزوجها كان بواحد من بدنها ثاني يحبها. لكنه جبان ونذل ولا قد تزوجوا يلحق النفس. ايه النص. لكن رجع يناذب لقي المكلف قال ماش زوج معي سوى لقي زوجها يقول قال انها زينه ما مثلها ولكن عينها طويله. ما <تصفيق> الرجال مش على عالجنبه ودقة. هالمذبوح. وصار واحد طالق من سامه هو السعودي. وصل فعل سنة. ولا ولا خبر ولا السنة بات بات قال السنة هذي اتصل أمه. كيف أنتم وش أخباركم على ما كم قاعد عمك تعمك بعد كمان. قد لها خطة من بلاد التيوس. قال حذ الله إن الطائف كانت تلوينهم في كل الأرضية. ويحبها. ووو ويحبها حب جمع. الله الله. كامل ثقت من ذيكهم بجمعه. مسكوها من أربع أيام، خرجوا من حرض وصل شال بندقة وجعبته وتوكل على الله. وصل جيفه وذا الشواعة داخل بيت عمه قد يروحوها. حليوه؟ ودي ملكوه الكلام انتهى. الله الله. ولكن من عساته ما وصل شيء يسوي شو شي ما تقتل ولا يسوي شيء وصل بيت عمه الثالث ديال الشواعة ممسين فيه وهم متقاربات البيت دخل سلام يا أخي والسلام تحيهم وهم ذي الحلوة البالة. ما هم عارفين يا يا في ما يعرفوه لكن مصاحبه قد مالين يعني. ايوه خلاهم كملوا الحرف وهو دخل بدا الحرف وهو يقول قال في دعس الله يا ليله بلاد التيوس اكبر كذي بس الى بلاد التيوس يا حمره التيوس الله اكبر من أنا بلاد أنا من بلاد حمره التيوس صاحب الشهاده انا اعرفه وهو يقول في دعس الله يا ليله بلاد م. التيوس كنت انا ضا والله يا ليله قدارات موس يقول نفسه قال والله يا نفس. لو حد بيع النفوس لا بيعشه لا الصلح الصبح ما غابت عليه الشيء لأنها نفسها خلتها حاجة بحاجة بلتها سمع الكلام هونجي من هو هذا جابه هذا التنجيل البنية الحريق سمعت صوت ولد عمها ما قولت جاءها قالت صيح ولا بيجي جاوبها وقالت شد عين ابوها كاشمشت الله ولاد عمي قالت لقدم لك ما بان نذكر نشيرش بلادكي وقالت حلو جعل عليها yani مثل أنت عليها خارج مع لدي جاحمل وحط الجبال رواشي انا ما جهدي اروح لا في واخيب واخي في البحر ولا عندي احاول ولا اسوي شومر لكن خارج قالن باقي بو شي قال صحيح وانا خابر صيح الحري والسلاف كيفه وخولين سرحوا الحري وشويه مع الشواعه الا سال الحري يقولها قال سمع خريب بن اجواد انت لي انا ما دي ما ودي لا ولد عمي قال كلام حق وحقاس اللهم السامع قال شري يوم تحضر <تصفيق> انها طارق مثل في الناس ذات وان ما قدمته انها قبل ولد عمي لا لا لا لا لا ابو سلام ابو سلام هات هات هات بالناحية. لا لا بلاد الشام فدعه الله يا لا لا بلاد الشام كنت له بابا ولا لا هذا راقام ما شاء الله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 قال الوقت عندي تجارب ودروس <ص ination> دروس دروس <تصفيق> قال الوقت عندي تجارب انا ما شاء الله هو هو هو لا لا هو شائر